Da er jeg så heldig å ha fått med meg Øystein Gillie, og vi skal snakke litt, Aron, om fagfornyelsen. Til daglig så jobber på Universitetet i Oslo som førsteamnensis, og så er du leder av FIX. Mange snakker jo om fagfornyelsen, men jeg lurer på, vad kan man se si er de viktige forskjellene på fagfornyelsen og kunnskapsløftet? Mm. Da må vi huske på at vi står her nå høsten 2019 og snakker om dette, og fagfornyelsen skal komme slik at vi snakker altså om en skolereform som skal komme høsten 2020, og så snakker vi om kunnskapsløftet som ble innført i 2006. Så det er altså 14 år forskjell. Og hvis jeg skal lite si litt om vad som er det viktigste med den forskjellen, så er det det at når kunnskapsløftet kom, så fick vi den store endringen fra innholdslæreplaner til læreplaner som definerte kompetanse som elevene skulle Likevel, mange, mange år på så ser vi fremdeles at noe av diskusjonene rundt fagfornyelsen er knyttet til altså om vi skal ta bort innholdselementer fra læreplanene, noe vi får lot altså i 2006, eller om vi bare skal ha kompetanse. Men det er altså likheten mellom kunnskapsløftet på den ene siden og fagfornyelsen på den andre siden, er at begge planer er planer som beskriver elevens kompetanse. Men en svært viktig del er også å tenke at det kunnskapsløftet som kom i 2006, og det kunnskapsløftet vi i dag arbeider etter, for det skal vi arbeide etter frem til august 2020, det er selvfølgelig noe som har vært i utvikling hele tiden. Jeg kan nevne tre ting av mange. For det første har vi en stor satsing på vurdering for læring i skolen. Den startet i 2007-2008 og bredde virkelig om sig fra 2009 til cirka 2015-16. For det andre har fokus på klasseledelse. Det er også veldig viktig å være formulert i kunnskapsløftet, men altså store satsinger, særlig på ungdomstrinnet i perioden mellom kunskapslöfte og den perioden vi er i nå ved innføringen av fagfornyelsen. Og for det tredje så kom alltså de grunnleggende ferdighetene in med kunnskapsløftet. Men de ble først operasjonalisert på en måte i det som var rammeverket for grunnleggende ferdigheter, i cirka 2012. Det betyr att den oppfatningen vi i dag har av kunnskapsløftet er ganske annerledes det lærerne hade i 2006, når selve reformen ble gjennomført. Så vil det også være med fagfornyelsen. Om du som lærer starter skolen i 2020 og skal arbeide etter fagfornyelsen, og den skal ikke in i alle trinn, men i de fleste av de, så vil det være en annen oppfatning enn når du har jobbet med fagfornyelsen i kanskje 3-4 år, i 2023-2024, fordi at da har fagfornyelsen på en måte satt seg som en ny ramme for skolen, og i den nye rammen så blir det nye elementer som fylles inn, både fra tiden før fagfornyelsen, men også for eksempel med nybrottsarbeid, kanskje spesielt knyttet til de tre nye tverrfaglige områdene. Høystein, det er sagt at fagfornyelsen har ett verdiløft i norsk skole. Men hva menes med det? Hvordan ser vi dette i de nye læreplanene? Ja, det er et veldig godt spørsmål, Magnus, for det er at dette med verdier og holdninger, det var det mye diskussionen om i overgangen fra det som het Ludvigsen-utvalget, man altså arbeidet med kompetansebegrepet, og til selve stortingsmeldingen og det som ble det endelige kompetansebegrepet og definisjonen av det. Det som er interessert i å se på særlig hvordan kompetansebegrepet sin definisjon endret sig. de skal se på kunnskapsgrunnlaget i Ludvigs utvalget som kommer i 2014, deretter på hovedmeldingen fra Ludvigs som kommer i juni 2015, og på stortingsmeldingen 28. Og så må de også, for de spesielt interesserte, se på det dokumentet som alle læreplangruppene skulle arbeide med når de skulle lage læreplaner til det som nå blir fagfornyelsen. Der står det nemlig den endelige definisjonen av kompetansebegrepet, og det er den vi skal følge når vi arbeider med læring og vurdering i skolen. Når det da gjelder dette med verdiløft i norsk skole, så er verdier og principer for undervisningen plassert i overordnet del, og den skal gjennomsyre allt som gjøres i fagplanene. Og derfor har alle fagplanegrupper sittet med overordnet del som først kom, og som altså blir vetat før vi fikk fagplanene, men som altså blir iverksatt samtidig som fagplanene i august 2020. Så inntil den tid, så har vi faktiskt langt tilbake den generelle delen som Gudmund Hernes skrev om ulike mennesketyper, og det er det overordnede grunnlaget i norsk skole, fram til altså august 2020, hvor både de overordnede delene med prinsipper og verdier for undervisningen, og fagplanene skal innføres som fagfornyelse i de aller fleste trinn. en fagfornyelsen det er jo en nasjonal politisk satsing. Men det å kjøpe inn dingser som elevene skal bruke, det er kommune eller fylkeskommune som har ansvaret for. Ja. Er det et problem her mellom intensjon og virkelighet? Ja, det spørsmålet er det mange som stiller, og det er ganske interessant nå fordi at i lang, lang tid så arbeidet man altså med digitale ferdigheter, digital kompetanse i en skole hvor ikke alle elever hadde sin egen digitale enhet. Men det som skjer nå, det er at vi har i større og større grad et klasserom i norsk skole hvor hver elev har sin egen digitale enhet. Det kan være en Chromebook, det kan være en iPad, det kan være en PC, eller det kan være en eller annen form for nettbrett. Til forskjell fra Danmark har vi for exempel ikke valgt at eleven skal ta med sin egen PC eller øh, nettbrett, bring your own device, men vi har valgt at skoleeier skal ta ansvar for det. Og da er det kommunene som har ansvar for 1 til 10, og så er det fylkeskommunen som ansvar for videregående skole, og de har jo hatt sin egen digitale bærebare laptop som regel i de siste ti årene. Men det er altså grunnskolen 1 till 10 som nå i stor grad digitaliseres, og i det fagfornyelsen begynner, august 2020, så vil mest sannsynlig to av tre elever i norsk grunnskole ha tilgang på sin egen digitale enhet. Og dette betyr noe for læreren når de skal jobbe i klasserommet. For til forskjell fra tidligere, hvor læreren liksom måtte ta med seg hele klassen til et annet rom, hvor teknologien så å si måtte låses opp, og alle måtte logge seg på, så vet alle som har jobbat med PC og iPad og Sun at vi åpner den sånn og lukker den sånn og det tar et par sekunder så er vi på med en oppgave. Det betyr at den måten du syr sammen undervisningen på, den kan være veldig preget av at du gjør bestemte og gode overganger og lägger opp til et undervisningsløp där du både skal bygge på at du har dialog og ikke jobber digitalt, men også at du gjør digitale oppgaver innimellom. Eller som andre lærere gjør, at du sier at nej nå har du fått digitale enheter, nå skal jeg si mye mindre i klasserommet, men nå skal vi kun jobba individuelt eller i gruppearbeid. Och i et prosjekt hvor vi har sett på det digitale på 20 ulike klasserom, 10 ulike ungdomsskoler, så ser vi at selv om elever og lærere i over ett år har jobbet med sin egen digitale enhet, så er det stor variasjon om hvordan du arbeider i klasserommet. Så det jeg prøver å si med hvordan liksom synkroniseringen er på fagfornydelsen som er politisk og nasjonalt bestemt, og digitaliseringen som er veldig ujevn i norsk skole, så begynner i nå å synke opp ved at de fleste klasseromm i 2021-2022 vil ha det slik at elevene jobber med hver sin egen digitale enighet fra de begynner i førstklasse til de slutter på videregående skole. Men Øystein, hvordan får det da å si når en eh, lærer er oppvokst og trygg i det analoge klasserommet, og så skal den nå over i det digitale klasserommet som den kanskje ikke har fått så mye undervisning på på forhold. Mm. Vad skal en lærer tenke på når den tråd inn og er profesjonsaktiv mm. i det digitale klasserommet? Ja, jeg tror jeg skal si tre ting om det. Jeg kunne sagt 30. Men for det første så er det jo et tema som vi arbeider med veldig lenge i norsk skole, og det er klasseledelse. Jeg tror det er mer vanskelig å drive god klasseledelse i 1-1-klasserommet, fordi det krever en veldig bevisst forhold til når skjermen skal være på og av, og det krever en veldig bevisst tenkning til hvordan en undervisningsinstrukt skal være sydd sammen av mange forskjellige aktiviteter. For det andre, den formen for læringsprosess som vi har hatt ikke bare i norsk skole, men i skole til alle tider og også andre steder hvor det er naturlig å ha en slags kunnskapsutvikling, det er dialogen mellom mennesker. Og i et digitalt klasserom må lærere tenke igjennom hvordan den dialogen kan ta andre former på digitale, digitale flater dersom det er hensiktsmessig, eller om dialogen net opp må være i rommet uten at vi bruker digitale enheter. Den ene dialogen er ikke bedre enn den andre, men de har altså ulike formål. Og det tredje er nok like mye et viktig punkt til lærere som til skoleeire. Når vi nå begynner å få en kultur hvor hvert eneste klasserom har elever som lägger igjen ulike type tekster eller det vi kaller multimodal tekster som presentasjoner, filmer og så videre, der de viser fram vad de kan. Altså hvor de på ulike vis har jobbet med kompetansemål og demonstrerer kompetansen sin, så må vi finne gode systemer til hvordan vi tar vare på den kompetansen. For det er kun ved når du hører engelsk leksa di og hvordan leste engelsk når du gikk på sjette trinn O du hører den igjen når du gikk på 9. trinn, at du begynner å skjønne litt hvor mye du faktisk har utviklet språket ditt på de tre årene. Så digitalisering og systemene for hvordan vi lager filer, vad vi kaller en fil, er nå blitt helt essensielle for å jobbe med progresjon i den digitale skolen. Og da til ditt spørsmål som du stilte innledningsvis, Magnus, hva er liksom forskjellen på det analoge klasserommet og det digitale? Vel, når vi har sett på forskjellige lærere, så har jo de på mange måter jobbet på de samme premissene. De har hatt et klasserom hvor alle elever har hatt sin egen digitale enhet, og det begynner å bli en kultur på det, for de har drept på sånn i over et år. Men hvordan de legger opp undervisningen, altså deler den opp i ulike aktiviteter, og hva slags type læremidler og resurser de bruker, og hvor mye de bruker skjermen av og på, det varierer väldigt stort, og det betyr at det finnes ikke en praksis for det analoge klasserommet, og en ny digital praksis for det digitale klasserommet, men det er altså en variation i hvordan lærere gjør det, og dette bygger ikke på tilgangen til det digitale, men det bygger på lærernes holdninger, og det vi ofte kaller teacher beliefs, om hvordan læringundervisning bør gjøres. Det digitale har bare blitt et nytt element sammen med alle de andre faktorene som utgjør rammefaktorene for en lærer.